Ольга Пшикова живе разом з родиною у Святопетрівці Пологівського району. Розповідає, росіяни гатять по селу майже щодня. В Святопетрівці немає ані електропостачання, ані газу. Воду місцевим мешканцям привозять волонтери, каже пані Ольга. Їздимо то там да, візьмемо воду, то там світла немає. Зараз в больниці немає, Запорожя. Тепер тільки що треба в Запорожі. Ну до війни було більше, а тепер. Ж. А це село Зелене Пологівського району, що поруч з Гуляйполем. До повномасштабного вторгнення в населеному пункті мешкало 50 людей. Нині ж понад 70, каже місцевий житель Андрій Позанов. По сусідству з чоловіком мешкає родина переселенців з Гуляйполя. У них три рази прилетіло в будинок, розбило кришу, будинок вибило, гараж рознесло, їм там жити немає де. Ну, тут була ось, рядом, біля мене свободна дача Гуляйпільська там з хазяїнами договорилися, вони зараз тут обустроїлися, живуть тут. Він починає по новому встановлювати свою пасіку. В нього була до війни в окупірованому Марфополі дуже була велика пасіка. Ну, так як невідомо що зараз з нею там. Він тут уже встановлює потихеньку. Тетяна Шрамко разом з родиною приїхала до села Зелене із Залізничного, яке знаходиться в трьох кілометрах від лінії фронту. Каже, облаштувалися у бабусі та саджають город. Картошка залишилася, так, морку, все буряку садимо. Все картошка залишилася, бо дожді були. Все своє садимо, все своє держамо. Кур -кур Кури в нас і качки, свиней держали тоже трошки. Все своє домашнє. От, молочко купляємо, творог для дітей. Жінка зізнається, мріє якнайшвидше повернутися додому. Ми сподіваємося, що ми додому повернемося, бо ми як два гоуда тільки хату купили. Так що ждемо, поки все закінчиться, і повернемося додому. Олена Лисенко, Ольга Ларіонова, Максим Савчук – Суспільне. Новини Запоріжжя.